ہائی گائیز فو آر یو آئی ایم فائن میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے تو گائز آج ہم اسٹوڈیو میں دیکھیں گے یہ ایک ٹینڈا کا ماڈل ہے ایف ایچ تھری زیرو فور تین سو چار ترپل ٹینا ٹینڈا کا ایک हैं ہے اس کو ہم کنفیگر کیسے کر سکتے ہیں اس میں سیٹنگ نیٹ کی کیسے لگا سکتے ہیں اس کی وائی فائی کا پاسورڈ کیسے کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا ہمیں اس کی آئی پی معلوم کرنی ہوگی اس کی ڈیفالٹ آئی پی کیا ہے جس کے اوپر ہم نے اس کی کنفیگریشن کرنی ہے اس کے لیے ہم نے جانا ہے سب سے پہلے نیٹ ورک اینڈ شیئرنگ سینٹر میں وہاں پہ میں نے اس کو انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے اس کی وائرلیس کے پاسورڈ بھی اور وائرلیس کی یہ آ رہا ہے اس کے اوپر اوپن ہی ہے وائی فائی پاسورڈ نہیں لگا ہوا آپ اس کو وائی فائی کے ساتھ کنیکٹ کر کے بھی آپ اس کا چیک کر سکتے ہیں اس میں اس کو اگر ہم اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو یہاں پہ इसको جائیے گا کنیکٹ آٹومیٹکلی ہم اس کو کنیکٹ کرتے ہیں یہ انٹرنیٹ بھی اس کے ساتھ کنیکٹ ہے اور وائی فائی ٹاڈا بھی اس کے ساتھ کنیکٹ ہے اس और اوپر کلک کرتے ہیں ڈیٹیل میں جاتے ہیں یہ ہے جی ون نائن ٹو ڈاٹ ون سکس سیون ڈول زیرو ڈوٹ اور ہم کے ذریعے اس کو چیک کرنا چاہیں تو یہاں پہ بھی آ رہا ہے چونکہ تو میں کیا کرتا ہوں اپنے نیٹ کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرتا ہوں اور اس کو میں انٹرنیٹ کے ذریعے ہی استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو یہاں پہ ہم گائز لکھتے ہیں 192.168.0.1 تو یہ ٹینڈے کا ڈیش بورڈ اوپن ہو گیا جس میں یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ آپ انٹرنیٹ کی سیٹنگ کو کیسے چلا سکتے ہیں ٹریپل بی او ای کے اوپر چلانا ہے یا ڈی آئی سی پی کے اوپر چلانا ہے میں نے پہلے بتایا تھا کہ زیادہ تر جو پاکستان میں نیٹ یوز ہو رہا ہے وہ ڈی آئی سی پی کے اوپر ہو رہا ہے یہاں ٹریپل بی او کے اوپر ہو رہا ہے اگر ایک ماڈل میں ٹریپل بی اوئی ایڈ ہو گیا ہے تو اس کے ساتھ اگر دوسرا ماڈم اٹیچ کرنا چاہیں گے تو اس کے لیے ہمیں ڈی آئی سی پی دوسرے ماڈل میں سلیکٹ کرنی ہوگی تو یہاں پہ اگر تریپل بی او کرتے ہیں ڈی سی پی کرتے ہیں تو اور اوکے کرنے کے بعد اس کی کوئی سیٹنگ کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو کر لیں یوزر نیم چینج کرنا ہے وائی فائی کا یا اس کی بینڈ وتھ کو کنٹرول کرنا ہے تو آپ اس میں جا سکتے ہیں اس میں جانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ایڈوانس پہ کلک کریں گے تو یہ اس کی تمام کی تمام سیٹنگ آ گئی ہے یہ ہمارا ہوم تھا اور یہ ہمارا ایڈوانس ہے ایڈوانس میں وہ سب سے پہلے بتا رہا ہے اس کا وین کا سٹیٹس وہ کیا ہے کنیکشن اسٹیٹس ڈسکنیکٹ ہے ابھی کسی کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہے ہے کنیکٹ جیسی ہوگی تو اس کا اسٹیٹس شروع ہو جائے گا اور کنیکشن ٹائپ کیا ہے ڈی آئی سی پی ہے یہ ڈی آئی سی پی ہے اگر ہم یہاں پہ ڈپل ویو ہی کریں گے تو یہاں پہ ٹرپل ویو ہی ہو جائے گا اور جیسے ہی ہمارا ماڈم کسی دوسرے ماڈل یا نیٹورک کے ساتھ کنیکٹ ہوگا تو یہاں پہ آئی پی سب نیٹ گیٹ وے ڈی این ایس سرور ڈی این یہ تمام چیزیں شروع ہو جائیں گی اور یہاں پہ ٹائم شروع ہو جائے گا اور ٹینڈا کی جو خاص بات یہ ہے کہ اگر آپ ڈبل این ڈینا لے لیں یا ٹریپل اینڈینا لے لیں اس میں جو مجھے سب سے بیسٹ طریقہ لگتا ہے نا اس کی جو خاصیت لگتی ہے وہ یہ لگتی ہے کہ یہاں پہ وہ بتا دیتا ہے کہ آپ کے نیٹ میں ایشو کیا ہے یہاں پہ وہ وہ بتا رہا ہے کہ پلیز چیک ہارڈ ویئر کنیکشن آف دی وین پورٹ یعنی کہ آپ کی وین پورٹ نہیں چل رہی اور اگر میں وین پورٹ میں کوئی وائر لگا دوں گا تو یہاں پہ لکھ دے گا وہ ایرر نو رسپانس فرام دا ریموٹ سروس پلیز کنٹیکٹ یور آئی ایس پی یعنی کہ آپ اپنے انٹرنیٹ سروس پرو سروس پرووائڈر سے رابطہ کریں کہ آپ کا نیٹ پیچھے سے نہیں آ رہا ایک چیز اور آ جاتی ہے اس میں اگر ٹرپل بھی ہو ہی کر کے یہاں پہ میں یوزر نیم اور پاسورڈ انٹر کروں گا نا کوئی رونگ یوزر نیم اور پاسورڈ تو یہاں پہ وہ بتا دے گا پلیز کنفرم یور یوزر نیم ایٹ پاسورڈ مجھے ان تین چیزوں کی وجہ سے یہ ٹینڈا کی ڈیوائسز بہت بیسٹ لگی ہیں اس کے بعد اس میں آ جائیں یہ تمام چیزیں ہو ہیں آگے نیچے آ جائیں سسٹم کا سٹیٹس بتا رہا ہے وہ اس میں وہ بتا رہا ہے کہ آپ کا میں لین میں ایک ایڈریس کیا ہے وین میں ایک ایڈریس کیا ہے وین تو ابھی کسی کے ساتھ کنیکٹ نہیں اس وجہ سے وہ کچھ نہیں بتا رہا اس کے بعد سسٹم کا وہ بتا رہا ہے کہ سسٹم کیا ہے ٹائم کیا ہے رننگ ٹائم کیا ہے اور کنیکٹیڈ کلائنٹ اس میں کتنے ہیں جیسا کہ دو کنیکٹیڈ کلائنٹ ہیں میں نے ایک موبائل موبائل ہے اور ایک کنیکٹ ہے اس کے بعد نیچے سسٹم बता بتا رہا ہے سسٹم में میں کیا ہے کہ یہ والا سسٹم और اور ہارڈ ویئر کیا ہے ہارڈ ویئر ورژن کیا ہے اچھا تو آگے آ جائے اس میں ہم انٹرنیٹ سیٹنگ میں آ جاتے ہیں یہاں پہ وہ وہی چیزیں بتا رہا ہے ڈی آئی سی پی کے چلانا ہے ٹریپل پی او کے اوپر چلانا ہے اسٹیٹک آئی پی کے اوپر چلانا ہے پی پی ٹی پی کے اوپر چلانا ہے ایل ٹو ایل ٹو ٹی پی کے اوپر جی یہاں پہ ایک اور چیز بتا رہا ہے اگر تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی یہاں پہ یہ دیکھیں اس کی ایک اور خاص بات ہے وہ ڈی آئی سی پی کی ہیلپ میں چلا گیا یہاں وہ بتا رہا ہے کہ ڈی آئی سی پی اور ڈائنامک آئی پی اس کا دوسرا نام ڈائنامک آئی پی بھی ہے باز کے اوپر یہ ڈی آئی سی پی بتا رہا تھا اور باز کے اوپر ڈائنامک آئی پی بتا رہا تھا از اے کنیکشن ٹائپ دیٹ الاؤ دی روٹر ٹو آٹومیٹکلی ایکوئر آئی پی انفارمیشن فرام یور آئی ایس پی यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से ही ऑटोमेटिकली आई पी कर लेता है और ये एग्जिस्टिंग नेटवर्क इक्वमेंट फॉर इंटरनेट एक्सेस और यहां भी इसको इंटरनेट के एक्सेस दे के चलाना शुरू कर देता है नो कन्फिग्रेशन आर नीडिड इफ दिस ऑप्शन इज सेलेक्टेड यानी कि मैंने पहले भी बताया है कि अगर डी को सेलेक्ट किया है तो अपना वायरलेस का पासवर्ड लगाएं और जस्ट आप अपना नेट यूज़ करना शुरू कर दें اور آگے وہ نیچے بتا رہا ہے کانٹیکٹ یور ISP ایس پی فور ہیلپ اف یو آر ناٹ شیور اباؤٹ وچ انٹرنیٹ کنیکشن ٹائپ ٹو یوز یعنی کہ اس میں یہاں پہ ڈی آئی سی پی کرنے کے بعد اور یہاں پہ پاس لگانے کے بعد اگر آپ کا نیٹ نہیں چل رہا تو آپ نے آئی ایس پی کے یعنی انٹرنیٹ سروس پرووائڈر کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے اس میں وہاں پہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے اس میں نہیں ہو سکتی ہے اگر آپ ٹریپل پی میں چاہتے ہیں تو یہاں پہ وہ بتا رہا ہے کہ ٹریپل پی او ایز دا کنیکشن ٹائپ ایسوسیٹیڈ some ڈی ایس ایل کنیکشن دیٹ ریکوائرڈ یوزر نیمنٹ پاس ورڈ یعنی کہ وہ اگر آپ ٹریپل بی کنیکشن کو چلانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو یوزر نیمنٹ پاسورڈ ریکوائر ہوگا جو کمپنی پرووائڈ کرے گی آپ کو وہ یہ آگے بھی بتا رہا ہے کہ کنیکٹ یو ایر آئی ایس پی کانٹیکٹ یور آئی ایس پی اف یو نیڈ اسسٹنس ود اگر آپ نے اس اس ٹریپل کے اوپر نیٹ چلانا ہے تو کے ساتھ آپ کر سکیں اگر یوزر نم پاسورڈ کے اوپر وہ نہیں چل رہا تو وہ بتا رہا ہے کنٹیکٹ یور آئی ایس بی فار ہیلپ اف یو آر نوٹ شیور اباؤٹ وچ انٹرنیٹ کنیکشن ٹائپ ٹو یو اگر اس کنیکشن میں اگر آپ یوزر نمبر پاسورڈ لگا رہے ہیں تو ادر نیٹ نہیں چل رہا تو آپ انٹرنیٹ سروس پرووائڈر کے ساتھ کنیکٹ کنٹیکٹ کریں آگے آ جائیں جی اسٹیٹک آئی پی از ار کنیکشن ٹائپ دیٹ الاؤ ٹو یور دی یعنی کہ آپ کو ایک انٹرنیٹ سروس پرووائڈر کی طرف سے اسٹیٹک आई दी जाएगी योर आई एस पी दैट कॉरस्पॉन्डिंग विद योर एग्जिस्टिंग जिसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं नेटवर्क इफ नेटवर्क नेटवर्किंग इक्विपमेंट को इफ़ यू हैव ए फिक्स और स्टेटिक आई पी एड्रेस योर आई एस पी विल हैव प्रोवाइड यू टू द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन उसको भी कुछ इंफॉर्मेशन रिक्वायर होंगी इंफॉर्मेशन सेलेक्ट स्टेटिक आई पी ऑप्शन एंड टाइप द आई पी ड्रेस सब नेट मास्क एंड गेट वे आई पी द کریکٹ باکس یعنی کہ جو آپ کو کمپنی کی طرف سے آئی پی دے دی جائے گی وہ یہاں پہ جو بھی انفارمیشن ہوگی وہ آپ نے ٹھیک سے انٹر کرنا ہے تو انہیں نیٹ چلنا ہے اگر ادر وائز نہیں چلتا تو آپ انٹرنیٹ سروس پرووائڈر سے رابطہ کر سکتے ہیں میں نے سٹیٹک آئی پی کو جہاں تک یوز کیا ہے وہ جسٹ اپنی نیٹ ورکنگ کو استعمال کرنے کے لیے یہاں پہ استعمال کیا ہے اس کو سٹیٹک آئی پی کو نیٹ ورکنگ کی چیک کرنے کے لیے نیٹ ورکنگ چیک کرنے کے لیے تو اس کے لیے یہاں پہ آئی پی وغیرہ دینی پڑتی ہے وہ بعد میں دیکھتے ہیں آگے آ جائیں جی ٹریپل پے ہی کر لیا ٹریپل پے میں یوزر نیم پاسورڈ ہے ایم ٹی یو یہی رہنے دینا آپ نے سروس سرور نیم اگر کمپنی کی طرف سے ہے انٹرنیٹ سروس پرووائڈر کی طرف سے ہے تو یہاں پہ انٹر کرنا ہے ادر وائز خالی چھوڑ دیں اگر سرور نیم ہے تو یہاں پہ آپ خالی چھوڑ دیں یہاں پہ آپ نے کنیکٹ ٹو آٹومیٹکلی کرنا ہے کنیکٹ ٹو ڈیمانڈ نہیں کرنا ہے اگر ڈیمانڈ کریں گے تو سکسٹی سیکنڈ میں اگر آپ گیا کنیکٹ تو ہو ہوگا ادروائز وہ ڈسکنیکٹ ہی رہے گا اور دوبارہ پھر آپ کو کنیکٹ کرنے کے لیے یہاں پہ ایک انٹرپن سیٹنگ دوبارہ کرنی پڑے گی آگے آ جائیے کنیکشن اسپیشل پیریڈ یہاں پہ وہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ اس کو کنیکشن ٹائم دینا چاہ رہے ہیں تو وہ دے سکتے ہیں اس کے بعد آ جائے میکلون میکلون میں پھر وہی بات آ جاتی ہے آپ کو میک ایڈریس ایڈ کرنا پڑے گا جو جو ڈیوائس آپ اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں یہ ساتھ میں ہر سیٹنگ کے ساتھ میں ہیلپ دی ہوئی ہے یہ ایک اس کا اور بہترین فیچر ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ سم انٹرنیٹ سروسز پرووائڈر آئی ایس یو ریکوائر اینڈ یوزر میک ایڈریس ٹو ایکسیس دیر نیٹورک فیچر کاپی دی میک ایڈریس آف یور یعنی کہ وہ بتا رہا ہے کہ آپ کے جو نیٹ ورک کی ڈوائس ہے اس کا میک ایڈریس ریکوائرڈ ہوگا دین آپ میک ایڈریس دی میکڈریس از ٹو بی رجسٹرڈ ود یور آئی ایس پی یعنی کہ آپ نے پیچھے وہ رجسٹر کرنا ہوگا دین آپ دیں گے تو اس کے اوپر نیٹ چلے گا اس کے بعد آ جائیں رجسٹر ڈیفالٹ میک ہے اگر وہ نہیں آ رہا تو آپ اس کو ڈیفالٹ کر دیں کلون میک ایڈریس رجسٹر یو پی سی اینڈ میک ایڈریس اسی کا میک ایڈریس ایڈ کر سکتے ہیں یہ کافی پچیدہ چیزیں ہیں اور آئی تھنک بہت اچھے فنکشن ہیں ان میں آگے وین سپیڈ آ جاتی ہے آپ نے آٹو رکھنی ہے سو ایم بی بی ایس بھی کر سکتے ہیں سو ٹین ایم بی سی اوپر نہیں جائے گی آگے تھاؤزنڈ آئی تھنک اس میں نہیں ہے نہیں ایم بی بی ایس تک کی ہے آگے لین سیٹنگ آ جاتی ہے اس میں اس کا آپ آئی پی ایڈریس چینج کر سکتے ہیں وین اسپیڈ میں بتا رہا ہے ہی یو کین لمٹ The WAN Speed اٹ از ریکمینڈیڈ ٹو یوز دی ڈیفالٹ آٹو سیٹنگ ٹو to میکسیمائی اسپیڈ اور وین کنیکشن میں فیل ایف یور راؤٹر از ٹو ڈسٹینس فرام دی انٹرنیٹ ان ایبل ماڈرن ان دس کیس سلیکٹ دی ٹین ایم بی بی ایس فل ڈپلیکس موڈ یعنی کہ وہ بتا رہا ہے کہ اگر وین کونیکشن میں فیل ایف یور راؤٹر از ٹو یعنی کہ آپ کے آئی ایس سے آپ کا دور ہے تو اس میں آپ ٹین ایم بی بی ایس فل ڈپلیکس کے اوپر کلک کر دیں تو آپ کا ایکسیس مل جائے گی اس کے بعد آ جائیں لین سیٹنگ اس میں وہ بتا رہا ہے کہ ہیئر یو کین سیٹ دی لین آئی پی ڈریس اینڈ سب نیٹ ماسک یہاں پہ آپ آئی پی ڈریس اس کا چینج کر سکتے ہیں یہ اس کا میک ایڈریس بتا رہا ہے یہاں پہ آپ آئی پی چینج کر سکتے ہیں آگے آ جائیں وہ بتا رہا ہے بیشور ٹو میک ناٹ آف اینی چینج یو اپلائی ٹو دس پیج یعنی کہ اگر آپ اس کو چینج کر کے اپلائی کریں گے اس کے بعد دوبارہ آپ نہیں اس کو چینج کر سکتے جب تک کہ آپ اس جو آئی پی یہاں پہ لگائیں گے پھر دین یہ ڈیوائس اسی آئی پی کے اوپر اوپن ہوگی پھر اس دو آئی پی کے اوپر اوپن نہیں ہوگی اس کے بعد آ جائیں ڈی ایس سیٹنگ اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے انیبل مینول ڈی ایس پرائمری ڈی این ایس آلٹرنیٹ ڈی ایس یہ جیسے کہ آپ لگا لیں ہاں ڈی وی मतलब ڈی وی آر کا مطلب ہے جو کیمرے آپ انسٹال کر رہے ہوتے ہیں ایک ہوم میں یا کسی فیکٹری ایریا میں یا آفس میں کیمرے کو انسٹال کرتے ہیں تو ان کے اوپر بعض کا نیٹ نہیں چلتا تو ان کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے کہ پرائمری ڈی این ایس اور سیکنڈری ڈی این ایس کی ضرورت پڑتی ہے وہ کیا ہے کہ ہم یہاں پہ مینول لگائیں گے پرائمری اور آلٹرنیٹ جو ہے وہ لگانے کے بعد ان میں جا کے ان کی سیٹنگ تو وہ دین ان کے اوپر نیٹ استعمال چل ہے ہیئر یو کین مینولی سیٹ دیٹ مین نیم سرور سیٹنگ دی آپٹین دین دین فرام یور آئی ایس پی آٹومیٹکلی دی آلٹرنیٹ ڈی این ایس ایڈریس از آپشنل ایف دی ڈی این ایس ایڈریس انٹر آئی ان کریکٹ ویب پیج ول ناٹ بی ایبل ٹو اوپن یعنی کہ اگر آپ اس یہاں پہ وہاں دوسری ڈیوائس میں انکریکٹ دیں گے تو یہ وہ نظام پھر نہیں چلے گا ڈی سی پی آ جائیں وہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ ڈی سی پی اگر ہوگا تو آپ کو موبائل میں جو ڈیوائس آپ اس ماڈل کے ساتھ کنیکٹ کرنی ہوگی موڈ ہو, آپ, وہ بے شک آپ کا موبائل ہو پی سی ہو لیپ ٹاپ ہو اس میں آپ مینول آئی پی انٹر کریں گے اگر اس کو انیبل کریں گے تو وہ آٹومیٹکلی ہی اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا آگے یہ ڈی آئی سی پی کلائنٹ ہے یہاں پہ وہ بتا رہا ہے کہ کتنی ڈیوائسیز اٹیچ ہیں فی الوقت میری ایک اٹیچ ہے جو ڈیسک ٹاپ جس کے اوپر میں یہ سیٹنگ کر رہا ہوں اور میک ڈریس آپ اگر میک ڈریس کے ذریعے چلانا چاہیں تو آپ چلا سکتے ہیں یہاں پہ آئی پی کے ذریعے چلانا آئی پی بھی انٹر کرنی پڑے گی اگر میک ڈریس کے اوپر چلانا ہے تو یہ تھی انٹرنیٹ کی سیٹنگ آگے آ ہیں وائرلیس کی سیٹنگ اس میں وہ بتا رہا ہے کہ یہ انیبل وائرلیس کرنا ہے یا ڈسیبل کرنا ہے انیبل میں یہ ہے کہ آپ ڈسیبل کریں گے تو اس کی وائی فائی دینا چھوڑ دے گا صرف لین کے ذریعے کنیکٹ ہوگا انیبل کریں گے یہاں پہ یہاں ہم یوزر نیم دیں گے آپ ہی ایس ایس براڈ کا ڈی کو انٹر انیبل رکھیں گے اس کے بعد چینل جو ہے وہ آٹو سلیکٹ کریں گے ایکسٹینشن بھی آٹو سلیکٹ کریں گے اس کے بعد اوکے کر دیں گے یہ ساتھ میں یہ بتا بھی رہا ہے بھی آپ نے کیسے کرنا ہے ان دسیکشن جو کہیں کنفیگر دی وائرلیس سیٹنگ آف دی راؤٹر سچ ہے دی ایس ایس آئی ڈی نیم آف دی نیٹورک براڈ کاسٹ چینل ایس ایس آئی ڈی کا وہ بتا رہا ہے کہ دس از دا پبلک نیم ہے جو آپ کے موبائل کے اوپر وائرلیس کا نیٹ ورک شو ہوگا اس میں آپ اپنی مرضی سے بھی چینج کر سکتے ہیں یہ ٹینڈا کی کچھ ہی آ سکتی ہیں اس میں سکس سلیکٹر ہوتے ہیں ڈیوائس میگ ایڈریس ہوتا ہے بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے سیکورٹی کے لیے آپ اس کا میگ ایڈریس چینج یعنی کہ اگر سیکنڈری آپ اس کے اوپر لگانا چاہ رہے ہیں تو وہ لگ جائے گا اس کا یہ ہوگا وہ کس لیے لگانا چاہ رہے ہیں کہ بعض اوقات آپ کے گھر مہمان آ جاتے ہیں تو آپ ان کو پاسورڈ دینا چاہتے ہیں تو اس میں آپ اسکینڈری ایس ایس آئی انٹر کریں گے یا سیکنڈری ایس ایس آئی کا پاسورڈ انٹر کریں گے وہ بھی ہمیں ہم پاسورڈ چینج کرتے ہیں تو وہاں پہ چیک کر لیتے ہیں تو وہ آپ ان کو دے دیں گے اور دین بعد میں جب وہ چلے جائیں تو اس کو آپ آف کر دیں یہ ایک بہترین اس کا فیچر ہے اس کے بعد چینل آپ نے آٹو رکھنی ہے یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا ایکسٹینشن چینل ہے دس از یوز انشور اینڈ اسپیڈ فور ایٹ زیرو ٹو ایسے آن دی نیٹ ورک یہ ایکسٹینشن چینل کی ڈیٹیل بتا رہا ہے کہ وائرلیس سیکورٹی یہاں پہ آپ نے سیکیورٹی موڈ سلیکٹ کرنا ہے یہاں پہ ہم نے ایک ہی ایس ایس آئی ڈی کو انٹر کیا تھا یہاں پہ دوسری انٹر کریں گے تو یہاں پہ بھی دونوں شو ہونی شروع ہو جائیں گے یہاں پہ ہم آپ اس کی وائر کی سیٹنگ سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ ہم نے اس کو سلیکٹ کیا اس کے بعد یہ ڈیسیبل کیا اور یہاں پہ ہم نے ریکمینڈڈ کر دیا اور یہاں پہ ہم نے اس کا پاسورڈ لگا دیا کوشش کریں آپ اس کو یہاں پہ مکس کریں یہاں پہ آپ نے اپنا پاسورڈ لگانا ہے اور اس کو اوکے کر دینا ہے اور اگر اس کو آپ دوبارہ انیبل کریں گے تو پاسورڈ تو شو ہوگا پاسورڈ نہیں شو ہوگا اور ڈبلیو پی ایس موڈ کے اوپر یہ چلنا شروع ہو جائے گا ہم نے اس کو ڈسیبلی رکھنے میں روکے کریں گے تو آپ کی ڈیوائس بھی ریبوٹ ہو جائے گی ڈسکنیکٹ ہو جائے گی دوبارہ جب آئے گی تو اسی نام سے شو ہونا شروع اس کے بعد یہ پاسورڈ لگائیں گے تو آپ کی ڈیوائس چلنا شروع ہو جائے گی آگے آ جائیں ایکسیس کنٹرول اس کا کیا ہے کہ ایس ایس آئی ڈی آپ نے استعمال یہ کرنی ہے اور اس کا اگر میک ایڈریس آپ کرنا چاہتے ہیں تو میک ایڈریس کے اوپر بھی آپ اس کو چلا سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں وائرلیس کنیکشن سٹیٹس آ جاتا ہے اس میں کون سے ڈوائسیز اٹیچ ہیں اس میں اس کا میک ایڈریس کیا ہے بینڈ بھی کتنے ایم بی بی کے ایس کی اتنی دی ہوئی ہے اور یہاں پہ وائرلیس شو کون سا کر رہا ہے یہاں پہ اب آپ وائرلیس اسٹینڈرڈ بھی بنا سکتے ہیں اس کو آن کریں یونیورسل رپیٹر بنائیں یہاں پہ ایس ایس آئی ڈی آ جائے گی آ اس اس آئی ڈی وہ سرچ کیونکہ ہاں یہاں پہ یہ اوپن سکین کر رہا ہے یہ اوپن سکین کریں گے یہاں پہ تمام کی تمام ڈیوائسیز شو ہونا شروع ہو جائیں گی جو جس میں جو جس کے سگنل رینج تک پہنچ رہے ہیں اور میں نے بتایا تھا یہ ان کا نیم ہے یہ ان کا میک ایڈریس ہے یہ چینل ہے یہ سیکیورٹی ہے ان کی اور یہ سگنل اسٹرینتھ ہے میں نے بتایا تھا کہ بیس پرسینٹ سے باغ ہونے چاہیے یہاں پہ یہ سب ٹھیک آ رہے ہیں تو یہاں پہ ہم نے جس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے اس کے ساتھ ہم کلک کریں کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آ گیا چینل آپ نے سلیکٹ کر لیا اور ڈیسیبل سیکورٹی ہے یہاں پہ آپ نے یہ کر کے اور یہاں پہ اس کی سیکورٹی انٹر کر ہے آپ نے جو یہ چل گیا کی ہے دین آپ اوکے کریں گے سیو کریں گے تو جو ہے وہ آپ کے اوپر وہ اسی وائرلیس ریپیٹر پھر اس میں وائرلیس ریپیٹر میں آپ کا ڈی آئی سی پی ختم ہو جائے گا ڈی ایچ سی پی کے علاوہ ٹرپل پی او ای ختم ہو جائے گا اس کی انٹرنیٹ کی تمام کی تمام سیٹنگ ختم ہو جائے گی یہ کیا کرے گا جس ڈیوائی چل گیا کہ ڈیوائس کے ساتھ ہی اس کا ہی آئی پی لے گا اور اپنا آئی پی دے گا اور اس کے اوپر نیٹ چلائے گا اس کا آئی پی لے کے اس کے اوپر نیٹ چلائے گا دین اپنے آئی پی کے اوپر موبائل کے اوپر نیٹ چلانا شروع کر دے گا یہ وائرلیس کا یہ مقصد ہے اس میں آپ بغیر وائر کے ایک موڈم کے ساتھ دوسرے کو کنیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ او ایس ہے بینڈوڈس کنٹرول ہے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں یہاں پہ آئی پی دیں گے جو آپ کے اس کے موبائل جو اس ماڈل کے ساتھ موبائل کنیکٹ ہوگا اس کی آئی پی یہاں پہ آپ نے انٹر کرنی ہے اپلوڈ ڈاؤن لوڈنگ انٹر کرنی ہے بینڈوڈس کی رینج انٹر کرنی ہے اس کے بعد ایڈ ٹو لسٹ کر دینا ہے اس کے بعد ٹریفک سٹیٹس ہے وہ ٹریفک سٹیٹس بھی پوچھ رہا ہے یہاں پہ جیسے ہی موبائل اٹیچ ہوگا وہ یوزیج کتنا کر رہے ہوں گے یہاں پہ آنا شروع ہو گیا کون سا آئی پی ہے اس کا اپلوڈ کتنا ہے ڈاؤن لوڈ کتنا ہے اور وہ بائٹس کتنے سینڈ کر رہا ہے ریسیو کر رہا ہے وہ تمام کی تمام ڈیٹیل یہاں پہ آ جائے گی آگے آ, آ جائیں اپلیکیشن اس میں کیا ہے کہ پورٹ رینج فارورڈ ہے یہ کافی ہیلپ فل ہے اس میں ہم چیک کر لیتے ہیں پورٹ رینج فارورڈ از یوزفل فار ویب سرور ایف ٹی پی سرور ای میل سرور گیمنگ اینڈ او اسپیشلائز انٹرنیٹ ایپلیکیشن وین یو انیبل دی پورٹ رینج فارورڈ دی کمیونیکیشن ریکویسٹ فرام دی انٹرنیٹ ٹو یور راؤٹر اسپیسیفک لینڈ آئی پی ڈریس یہ آ جاتا ہے پورٹ رینج فارورڈنگ ایک مخصوص جیسے کہ سافٹ ویئر ہاؤس میں آپ لگا لیں جس میں آٹھ دس پی سی پڑے ہوں گے اس میں وہ آپ میں اس کو کیسے چلانا ہے یہ ان میں آتا ہے یہ تمام چیزیں آئی تھنک ان میں آتی ہے ڈی ایم ایس ہاؤس آ جاتا ہے یہاں پہ آپ کو ویب ڈریس دینا پڑے گا آئی پی ڈریس دینا پڑے گا دین اس کے اوپر وہ اپنا سسٹم نظام چلائے گا ڈی ٹی این ایس ہے یہاں پہ آپ نے یوزر نیم دینا ہے پاسورڈ دینا ہے سروس پرووائڈر بتانا ہے کون سا ہے اور یہاں پہ ڈومین ان کی کون سی آئے جو ڈومین انہوں نے بائک کی ہوگی اس کے بعد یہ یو این پی این سیٹنگ ہے سیٹک راؤٹنگ ہے یہاں پہ وہی آئی پی ڈریس آ جاتا ہے راؤٹنگ ٹیبل ہے یہاں پہ ڈی ٹی شروع ہو جائے گی اس کے بعد آجائے security. Security اچھے سیکورٹی میں آ گیا جاتا ہے میک ایڈریس فلٹرنگ یہ سیکورٹی میں موجود ہے فارویٹر ہم کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ ایکسیس پولیسی بتائیں گے پولیسی نیم بتائیں گے بھی کس مقصد کے لیے ہم کر رہے ہیں میک ایڈریس ایڈ کریں گے اس کے بعد ڈیوریشن اور ٹائم سنڈے کون سے یہ بھی بہت اچھی چیز ہے کلائنٹ فلٹر سیٹنگ ہے یہاں پہ یہاں پولیسی دیں گے اس کے بعد پولیسی نیم کیا رکھنا چاہ رہے ہیں جی اس کی آئی پی کیا ہے پورٹ نیم کس کے اوپر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں میکسیمم مومنٹ جو ہے وہ پورٹ ای کے اوپر ہی تمام تر نظام چل رہا ہوتا ہے اس کے بعد آ جائیں ٹائپ ہے اس کے اوپر ٹائپ کون سی ٹی سی بھی چلانی ہے یو ڈی بھی چلانی ہے اس کے بعد ٹائم ہے ڈے ٹائم ہے اور انیبل ہے اس کے بعد اوکے کر دینا ہے اس کے بعد آ جائیں ٹول ٹول میں کچھ چیزیں ہیں جیسا کہ ریبوٹ ہے آپ موڈم تک اکثر ایسا نہیں کر سکتے تو اس کی سیٹنگ میں جا کے اس کو ریبوٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کے بعد ہے اسٹور ٹو factory ڈیفالٹ یہاں پہ اگر رٹور ٹو factory ڈیفالٹ کریں گے تو اس کی تمام کی تمام سیٹنگ وہ بائی ڈیفالٹ ہو جائے گی جیسے یہ لکھا ہوا all settings will be set back to ڈیفالٹ آپ نے کوئی یوزر نیم لگایا ہوگا وائی فائی کا پاس ورڈ لگایا ہوگا سب کی سب ختم ہو جائے گا بیک اپ اینڈ ریسٹور ہے یہاں پہ اگر آپ بیک اپ چینج کریں گے تو یہاں پہ اس کی تمام کی تمام سیٹنگ بیک اپ ہو جائے گی یہ بتایا ہوا کلک آن دی بیک اپ اینڈ ٹو سیو دی کاپی اور آؤٹر کنفیگریشن ٹو یور کمپیوٹر اس کے تمام کی تمام سیٹنگ آپ کے موبائل یا کمپیوٹر میں سیو ہو جائیں گی دن آپ اس کو ریسیٹ کر دیں جو بھی کیجیے تو اس کا کوئی ایسا مشو نہیں ہے اگر ریسٹور میں یہاں پہ چوز فائل کریں گے جو فائل آپ نے یہاں سے ڈاؤن لوڈ کی ہوگی اس کو یہاں پہ انٹر کر کے ریسٹور کریں گے تمام کی تمام سیٹنگ آپ میں انٹر ہو جائے گی وہ دوبارہ آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں وہ بتا رہا ہے فرسٹ کلک آن براؤزر ٹو براؤزر یور کمپیوٹر اینڈ سلیکٹ دی کنفیگریشن فائل यू वॉन्ट टू अपलोड एंड योर आउट रुड दैन क्लिक ऑन द रजिस्टोर्ड बटन टू अपलोड योर सेलेक्शन एंड अपलाई दी सेटिंग सेव इंग दैट फाइल और ऑटोमेटिकली वो सेव हो जाएगी सिस्टम लो हो गया है ये सिस्टम इसी के हैं मोटम के ऊपर ही है। हैं उसके रिमोट वेब मैनेजमेंट है यहाँ पर आपने किस पॉट के ऊपर इसको चलाना है और आई पी डेस्क बताना है कौन सा देना चाह रहे हैं आप जिसके ऊपर आप इसको ऑन कर लेंगे उसके बाद टाइम सेटिंग है इसके आप टाइम चेंज कर, कर सकते हैं कर देते हैं اس میں ہم یہاں پہ یہ ڈالیں گے منٹ ڈالیں گے ڈے ڈالیں گے گھنٹے منٹ اور سیکنڈ ڈال دیں گے اس کے بعد چینج پاسورڈ ہے یہ ایڈمن کا پاسورڈ چینج کرنے کا بول رہا ہے یہ نیو پاسورڈ لگائیں اور کنفرم پاسورڈ لگائیں ایک اور چیز ٹینڈا کی جتنی بھی ڈیوائسیز ہیں ان کا ڈیفالٹ پاسورڈ نہیں ہوتا ہے ایڈمنسٹریٹر کا وہ ہمیں خود سیٹ کرنا پڑتا ہے وہ آپ کی اپنی مرضی کون سے سیٹ کرنا ہے منیمم چار انچ ہوتے ہیں چار سے پانچ انچ پانچ انچ ہوتے ہیں تو اس کے بعد آ جائے اپ گریڈ یہاں پہ آپ اس کا فلم اپ اپڈیٹ کر سکتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی نیا فلم ویڈ اپڈیٹ آتا ہے تو اس میں مختلف فیچر ایڈ ہو جاتے ہیں یہاں پہ آپ سوئس فائل کریں گے وہ فلمویر ایڈ کریں گے اور اپڈیٹ کریں گے تو ڈیوائس ریبوٹ ہونا شروع ہو جائے گی ریبوٹ ہو کر جیسے ہی ڈیوائس آئے گی تو آپ کا فلم ویئر اپڈیٹ ہوا ہوا ہوگا یہ جی ساتھ میں لکھا ہوا ہے دی لیٹسٹ ویئر کین بی یہ انہوں نے ٹینڈا کی ویب سائٹ دی ہوئی ہے جہاں پہ آپ جا کے اس کا فلم ویئر اپڈیٹ سرچ کر سکتے ہیں آیا ہوا ہے کہ نہیں آپ یہاں پہ بی شور ٹو فالو دی انسٹرکشن کیئر فلی ونس یو ہیو ڈاؤن لوڈنگ دی فلم پہلے آپ نے ویب سائٹ سے فلم بھی ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے سیو یا کمپیوٹر میں سیو کر لینا ہے کلک دی براؤزر یہاں پہ آپ نے چوائز فائل کرنا ہے دین سلیکٹ دی فائل دین کلک اپ گریڈ فائل کرنے کے بعد آپ نے اپ گریڈ کرنا ہے تو ریبوٹ ہونے کے بعد آپ کا راؤٹر اپ گریڈ ہو جائے گا تو اس میں اتنی کوئی چیز رہ تو نہیں ہوئی آئی تھنک یہ ہر چیز ہر ایک سیٹنگ کے ساتھ انہوں نے اس کی سیٹنگ بتائی ہوئی ہے جیسا کہ ہیلپ ہے اس کے بعد انٹرنیٹ کنیکشن ہے یعنی کہ ہر ایک کی ہیلپ بتائی ہوئی ہے اس میں کیا ہے کہ ہیلپ ہے ہیلپ کے بعد آ جائیں انٹرنیٹ کنیکشن ہے دس کین بھی ایڈوانس انٹرنیٹ کنیکشن ڈی ای سی پی ٹریپل بھی ہوئی کنیکشن ٹائم ہے ڈسپلے کنیکشن ڈیوزیشن ہے فورتھ ڈی ای سی پی ڈائنامک آئی پی ہے ٹریپل بھی کنیکشن ٹائپ اس کے بعد سسٹم ویژن ہے ڈسپلے دی کرنٹ ویژن آن دی ڈیوائس یہاں پہ کرنٹ ویژن چلتی دیکھ بتا دیں گے یہ رہا اس کا کرنٹ ویژن اچھا جی آگے آئی تھنک کوئی چیز رہ تو نہیں ہے یہ مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تھینکس فار واچنگ